S-a făcut voia lui Donald Trump, decizia de oră a senatului SUA. Comisia de politică externă a senatului SUA a aprobat luni numirea lui Miche Pompeo ca secretar de stat, informează Reuters. Pompeo, înc director al CIA, central inteligență agentii. Serviciul de spionaj american a fost desemnat de presubliniere din Donald Trump ca succesor al lui Rex Tillerson la conducerea Departamentului de Stat, dar aprobarea Comisiei, o etapă obligatorie pentru preluarea funcției, nu era asigurat. Senatorul Republican Rand Paul anuncase ce va vota împotriv. Însă cele din urmă s-a rezgândit, menționează Reuters, conform Major Press. Numirea lui Pompeo urmează să fie confirmat de plenul senatului, probabil săptămâna se aceasta. În la instalarea sa, secretarul de stat adjunct John Sullivan asigur conducerea interimară a diplomației americane.